يا مرحبا بكل الضيوف الكريمين ترحيب باسم ام الرجال الوفية يا مرحبا الف وأهلين بضيوفنا الغالين والنار حياه في حفلنا الليلة الفونا مهنيين مهنين يا مرحبا بالعود والشاذلية أهلا هلا فيكم على الراس والعين في حفلنا الليلة الف مهنيين يا مرحبا اهلا هلا فيكم على الراس والعين وما الارسن فيكم ترحب ملايين في عرس عيالها والافراح فراحي حياه اكرام كريمه بين كل البريا تكرم ضيوفها بكل وقت وحين وكافها بالطيف دايم سخيه والله يبارك فرحكم يا العريس the home.